السلام عليكم نصور شقة خمس غرف صالة في, في المارينا من عندنا هنا المطبخ من فوت من المدخل مباشرة المطبخ مثل ما انتم شاهدين وطلالة على البحر امامنا وعلى النهر وعلى بلال طرابزون امامنا وعلى البحر ومن البلكوالة من هنا الإطلالة واضحة كتير عنا هنا كمان صالة وعنا هنا كمان غرفة هنشوف الصالة الان المدخل من هنا نشوف الصالة الصالة زي ما انتم شاهدين انا بشبهها بحجم شقة غرفتين وصالة ، مساحة ضخمة كتير تقريبا عشرة في 12 الصالة جاية كتير واسعة ، وعنا هنا كمان غرفة نوم ، وعنا هنا كمان حمام عربي ، وعنا هنا كمان حمام فرنجي ، وعنا هنا سويت اللي زي ما تحدثنا في الفيديوهات السابقة عبارة عن غرفتين حمام هنا كمان غرفة الغسيل وانا هنا كمان غرفة الماستر كثير كبيره غرفة الماستر ومعها بلكونه ومعها حمام هنا ومعها غرفة الملابس وهذه الشقه شكرا لكم أحبة على متابعتكم ودمتم بخير برعايه الله وحفظه